بالنسبة لبعض أنواع القضايا في AAT، يعتبر المؤتمر هو الحدث الأول في المراجعة، وهو عبارة عن اجتماع غير رسمي وخاص حيث يقوم عضو AAT بالحديث معك ومع أي طرف آخر حول القضية، بما في ذلك خيارات للتوصل إلى اتفاق قبل جلسة الاستماع. سوف نرسل لك رسالة بتاريخ ووقت ومكان المؤتمر الذي قد يعقد بحضورك الشخصي إلى مكاتب A.A.T، أو عن طريق الهاتف، أو عن طريق مؤتمر عبر الفيديو. إذا كنت لا تستطيع حضور المؤتمر لأي سبب، يجب أن تخبرنا في أقرب وقت ممكن. يجب أن تراسلنا لتشرح لنا لماذا لا تستطيع الحضور في ذلك اليوم، وأن ترسل لنا أي وثائق تؤيد ذلك كالشهادة الطبية. نحن نقوم بتغيير التاريخ فقط في حالة اقتناعنا أن لديك سبب وجيه لطلب ذلك، يجب أن تقدم لنا أي معلومات جديدة تريد منا النظر فيها في أقرب وقت ممكن. إذا أردت الحصول على المشورة القانونية والتمثيل أو غير ذلك من وسائل الدعم فمن الأفضل القيام بذلك قبل المؤتمر. إذا أردت أن يكون هناك ممثل لك فبإمكان ممثلك حضور المؤتمر معك أو بدلاً منك. إذا كنت بحاجة إلى أي مترجم شفوي، تأكد من أنك قد أخبرتنا بذلك قبل يوم المؤتمر. في المؤتمر، يرجى التأكد من إحضار أو تجهيز كافة الأوراق المرسلة لك من قبلنا أو من قبل الدائرة التي اتخذت القرار، ونسخاً من أي وثائق كنت قد أرسلتها لنا وأي معلومات أخرى تعتقد أنه ينبغي أن نعرفها. بالإضافة إليك وعضو AAT، قد يكون هناك أشخاص آخرين في المؤتمر، ووفقاً لنوع القضية، قد يكون هناك ممثل للدائرة التي اتخذت القرار وأي طرف آخر في المراجعة. يمكنك إحضار شخص مساند لك، مثل مناصر الإعاقة أو أحد أفراد الأسرة أو صديق. إذا كنت قد أخبرتنا أنك بحاجة إلى مترجم شفوي، سنرتب ذلك مجاناً. لا يمكن لأفراد الأسرة أو الأصدقاء القيام بالترجمة. عادة ما تكون مدة المؤتمرات أقل من ساعة، وعادة ما نتحدث معك ومع أي طرف آخر عن سبب اتخاذ القرار وسبب اعتقادك أنه خطأ، والمسائل التي تحتاج إليها AAT للبت في القضية، ونوعية المعلومات الإضافية التي قد تقدم لنا والمهلة الزمنية لذلك، وما إذا كان يمكن حل الموضوع بالاتفاق بدلاً من أن تقوم AAT باتخاذ القرار، ولا تتخذ أي أي تي قرارا نهائيا في المؤتمر ونناقش في المؤتمر ايضا الخطوه التاليه في عمليه المراجعه. قد نقرر عقد اكثر من مؤتمر خاصة اذا كنت انت او اي طرف اخر ستقدمون لنا مزيدا من المعلومات. في بعض الحالات قد نعقد نوع اخر من الاجتماعات يطلق عليه مصالحه حيث نحاول مساعدتك والطرف الاخر على الوصول الى اتفاق. إذا كان الأمر يتطلب عقد مؤتمر آخر أو مصالحة، سنرسل لك رسالة لتأكيد التاريخ والوقت والمكان. إذا كنت أنت والطرف الآخر متفقان على كيفية حل المشكلة، فشروط الاتفاق يجب أن تقدم لنا كتابة. إذا اعتقدنا أن الاتفاق قانوني ومناسب، سنقوم باتخاذ القرار بناء على ذلك. إذا كنت صاحب الطلب وقد قررت أنك لا تريد استكمال المراجعة، يمكنك سحب طلبك في أي وقت عن طريق إخبارنا كتابة. إذا لم يتم حل القضية في المؤتمر أو بالمصالحة، فنحن عادة ما نعقد جلسة استماع، وسنخبرك عما سيتوجب عليك القيام به للتحضير لذلك. ويمكنك أيضاً مشاهدة الفيديو الخاص بجلسات الاستماع للحصول على مزيد من المعلومات. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول AAT بمشاهدة الفيديوهات الاخرى في هذه السلسله او بزياره موقعنا الالكتروني او بالاتصال بنا على الرقم 1800 يرجى ملاحظه انه يمكن لموظفي AAT مساعدتك في اي اسئله لديك عن عملياتنا ولكننا لا يمكننا تقديم مشوره قانونيه لك بالنسبه لطلبك